اور یہاں پہ ہم نے جو ہمارے پاس ہاک کا پڑا ہے ٹھیک ہے پاستا کا اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا ہارڈ واٹر کے اندر ٹھیک ہے بنا ہی کر لوں ذرا ہارڈ یہ کیا بات ہے یہ ہم نے بلیک پیپر ڈال دیا اس میں یہ اندر اچھا ہوں اس کو اٹھاتا ڈکن کو سمپل کام رکھا ہے اس میں کوئی وہ چیزیں نہیں میں نے ڈالی چیز نے اس میں دھاگے بنانے ہیں یہ لیز بنے گی اور یہ ماشاء اللہ